Це школа в Москалівці, Лановецької громади, в якій облаштований музей художника з Тернопільщини Івана Марчука. Зараз музей не працює. Охоронець Михайло Джавлюк показує зал, де висіли картини. Тут по-любому видно всі підписані картини, от по кругу подивіться. Провітрювати, нагріти, щоб їх не дуло. Є за моє дуже дуло. Михайло Джавлюк каже, художник приїхав сюди 18 серпня. Тоді забрав оригінали своїх картин і лишив 13 копій зі своїми підписами. У музеї залишились фотографії Івана Марчука, кілька оригіналів картин, пентлі та інші речі. Голова Лановецької громади Роман Казновецький розповідає, 18 серпня до нього зателефонували працівники музею в Москалівці і розповіли, що двоє людей забирають картини. Кажу, Тамара Олексійовна, давайте так, ми спокійно, зараз зупиняємо роботу, ми робимо повністю все, документуємо, офіційно робимо, Іван Степанович приїжджає, нам дає добро, і після того добра тоді ми вже якось будемо якось пакувати нормально і вже прощатися з вами. Тобто зараз я не чую від Івана Марчука погодження, а якщо погодження ми не чуємо, автоматично прошу припинити роботи». «Попередив я їй, що викличу поліцію. Вони сказали, викликайте. Викликали, поліція приїхала, призупинила дії, дочекалися зі зйомок Марчука, бо якраз там фільм ще знімали про нього. Я запитався при всіх людях, публічно кажу, Настяночку, ви добро даєте? Ви маєте бажання забрати? Так, да, я забираю, оці люди нехай сюди забрають. Дев'ятирічну школу, де працював музей, цього року зробили початковою, каже виконувачка обов'язків директорки школи Світлана Шептицька. За її словами, так вирішили, тому що в ній навчалось мало дітей. 14 червня. Цього року на, було рішення сесії міської ради, і саме тоді, на сесії, вирішилось це питання. Нашу школу понизили. Саме після реорганізації школи художник вирішив забрати свої картини з музею, розповіла колишня директорка музею Галина Поплавська. На камеру жінка спілкуватися відмовилася, бо каже, погано почувається. За її словами, музей в школі створили у 2010 році. У статуті музею записано, що картини належать автору. Роман Казновецький розповів, музею в Москалівці діятиме далі з матеріалами, які там лишилися. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.